La seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a Sort ha acollit aquest passat 30 de maig una jornada formativa sota el títol Aprenem a Emprendre promogut per la Diputació de Lleida el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu S'han plantejat aspectes com ara la definició de qui és un emprenedor Un emprenedor és una persona molt valenta molt motivada que té una idea de negoci que la vol transformar en un projecte empresarial. Bàsicament és això. Llavors aquesta persona emprenedora realment eh, ha de tenir aspectes, característiques, competències que potser d'altres gent no la té. Principalment que identifiquen oportunitats de negoci que altres pues, potser no les veiem. Doncs si realment un és capaç d'identificar aquestes oportunitats de negoci i és capaç d'arriscar-se i té les habilitats i els coneixements per portar-lo a terme, doncs podríem dir que és una persona emprenedora. I es venen a les floristeries. I finalment tenim bombons que podem dir que es venen a les bomboneries. Si jo fa la pregunta, són competències aquestes tres, aquestes tres empreses, què diríem? Sí. Per què? Es que vale. vale. Mm. Penseu que posem aquestes tres empreses davant de l'Hospital General. Pues que... Si que davant, les tres són competència. Per què que estan fent, les tres? Quants productes? Regals. Regals. Regals. Regals. El, el retorn que tenen aquestes accions és múltiple des del meu punt de vista perquè, a part del contingut de la informació i la formació que reben en aquestes jornades, a més, jo crec que és molt enriquidora eh, la sinèrgia que es crea entre els assistents. Perquè, de fet, potser n'hi ha alguns que entre ells es coneixen, altres no, i el fet de participar i compartir espais com aquest, on, on ells tenen i coincideixen amb una sèrie d'inquietuds i d'ambicions i de problemàtiques i tal, tenen aquí aleshores aquest espai de trobada on poder doncs, no? comentar-ho, ajudar-se, fer contactes, fer xarxa... El primer pas que ha de donar qui vulgui emprendre passa per buscar un bon assessorament amb eines com les que ofereixen des de l'administració amb especial atenció a l'STIC. D'entrada el que es fa és tot l'acompanyament a través del programa Inicia, l'assessorament i ajudar-los a fer el pla d'empresa, i tramitacions de subvencions i ajuts, cursos de formació per cobrir les necessitats que ells mateixos et comenten que tenen eh, dirigides al negoci que han d'engegar. De, eh, fem també accions de sensibilització, accions d'acompanyament durant la posada en marxa del projecte empresarial i després les altres actuacions on també hi poden participar els nous emprenedors però que ja estan obertes més a tot el teixit econòmic de, del Pallar Sobirà, doncs són cursos de formació en quant a temes de reciclatge, de posar-se al dia, sobretot eh, com a temes més prioritaris, tota la qüestió TIC, noves tecnologies, que aleshores col·laborem amb el telecentre. Cursos ja més o formació, jornades ja més específiques, més puntuals, Temes també d'interès pel, pel, pel món empresarial, com qüestió de seguretat social, nòmines, eh, novetats que han anat sortint a nivell legal d'empreses... Eh, temes de creativitat, de innovació, etc. Molta gent ha muntat empreses eh, aprofitant el seu hobby. Eh? i Parlem d'exemples, de, de, un exemple d'una empresa de Tana que és muntatges verticals doncs que eren aficionats a, a l'escalada i que a partir d'aquí, farà uns 10 anys o així, doncs van muntar una empresa que el que fan és Reparar façanes eh, o, com sortia en una de les fotos que hem posat, doncs reparar amb, amb una presa hidràulica doncs, doncs, doncs, això la, la paret de, de formigó, doncs, alguna esquerda o alguna cosa que, que hi hagués. Doncs bé, hi ha empreses d'aquest tipus. L'emprenedor sovint supera amb l'Stick els propis obstacles naturals. Aquest és el cas de l'empresari surtenc Xavier Gabriel, gerent entre d'altres projectes de l'administració de loteries La Bruixa d'Obra. El senyor Gabriel és un portfolio entrepreneur que, diem, no? a partir d'una empresa que important, ha reinvertit eh, diversificant. Ell va ser innovador eh, principalment perquè va aprofitar, parlem de l'Stick, va aprofitar les noves tecnologies per vendre loteria per tota Espanya i per tot el món. No? Però, bueno, va ser innovador i aquest lideratge és el que li permet ara doncs, això. Ser sí, de, de les empreses que més factura en el món aquest de, la, de les loteries. Sí. Estem en una, en una ciutat petita i ha aconseguit que un dels punts d'atacció turística de la comarca sigui sí venir a sort de comprar la loteria i és un referent a tota Espanya, tothom coneix, tothom coneix de que, de que aquesta administració doncs, es troba aquí, eh, encomanen des, de des de qualsevol punt no? i poden accedir per internet perquè el sistema és molt àgil de, de venda i tal, i, i realment doncs, és, és un pioner, va ser un pioner i, i li, ha, li ha funcionat. Una altra pregunta en boca dels futurs emprenedors. Queden oportunitats de negoci a les Terres de Lleida? A veure, Lleida, diguéssim que hi ha diferents sectors que són oportunitats de negoci. Hi ha tot el tema agroalimentari, en el qual som punters, i empreses lligades amb aquest sector agroalimentari. Tot el tema maquinària agrària, maquinària agrícola, pues, tenim realment empreses molt, molt punters, punteres, molt innovadores. La qüestió és trobar nitxos de mercat o intentar ser diferents amb aquells sectors que ja estan més madurs. Llavors, potser trobaríem oportunitats de, de negoci. Per emprendre cal una bona idea, però d'on treu els diners qui vulgui posar en marxa el seu propi negoci? L'emprenedor, els primers recursos venen, com diuen els americans, de les 3 Fs, no? Family, Friends and Fools, és a dir, la família, els amics i els bojos que aposten per aquests projectes. Realment, eh, avui en dia estem en un, en un període on aconseguir finançament és difícil. És difícil, per a les empreses que ja existeixen encara és més per la gent que, que comença des de zero. Llavors, el més important a l'emprenedor és es que ell demostri que creu amb el seu projecte i que realment està apostant pel seu projecte. Llavors, fiquem com has de demanar uns diners a un banc si es veuen que tu no t'estàs jugant eh, els teus diners. És si tu demanes 10, podes demanar Déu. però si tu fiques tres i demanes 100, el van dir, escolta, on la juguem els dos o no, no, no pot ser. Llavors, una, un primer missatge que hem de donar al, al que ens prestarà aquests diners és dir, escolta, jo també me l'estic jugant i vull apostar fortament amb tot el que tinc. I llavors, claro, he de demanar proporcionalment en funció de del que jo m'arrisco, perquè evidentment els altres tontos no són tampoc i no s'hi jugaran uns diners si veuen que l'emprenedor no aposta fermament pel seu, pel seu projecte. Llavors, el que ha de fer és, ho dèiem abans, avaluar totes les possibilitats de finançament, haurà de demanar totes les subvencions que pugo, programes líders, programes d'inicia, eh, programes per a dones, per a joves, capitalitzar la Turcia el té, totes les vies que pugo. però, com diem sempre, a l'hora d'avaluar, la, seva, la viabilitat del seu projecte, que no ho tingui en compte. Per què? Perquè els diners arribaran quan arribaran, potser arribaran un any després d'haver llegat el projecte. I amb aquests diners ja els utilitzarà per a fer noves inversions, per a amortitzar prèstec, pel que sigui. Eh? Però la viabilitat del seu negoci no ha de dependre de la subvenció. Aquest també és una mica el missatge que, que intentem transmetre. És fonamental demanar ajudes, però com que aquestes ajudes triguen un temps, doncs no hem de, de, de fer dependre la realitat del negoci de que arribin o no. I quan arribin, siguin més, més aviat o més tard, doncs pues bueno, ja, ja les utilitzarem, aquest és una mica el missatge. Evidentment, un cop has, has muntat la idea treballar moltíssim, dèiem, eh, també és una reflexió, molta gent pensa que, que, que crearà l'empresa i podrà fer vacances al Caribe des del primer, des del primer any. Possiblement això arribi després d'un temps. I un emprenedor, un dels inconvenients que té és que els 7 dies de la setmana està pensant en la seva empresa i totes les hores del dia. No és un treballador asalariat que acaba la jornada del divendres i possiblement, depenent de la feina, doncs ja no pensa més en l'empresa fins dilluns. L'emprenedor estarà pensant constantment amb el seu negoci, en problemes, que ha de pagar unes factures, ha de pagar uns, uns jornals, ha de reinvertir, ha de canviar l'estratègia, haurà de ficar un preu nou en aquest producte que vol llançar. Vull dir Constantment eh, haurà d'estar rumiant i treballant pel seu, pel seu propi negoci. Per tant, l'esforç que requereix és, és molt fort I hem d'admirar amb aquesta gent, aquesta gent jove i no tan jove que té ganes d'arriscar el seu temps, el seu prestigi, els seus diners per en llegar projectes que són els que sortiran eh, els que ens faran sortir de la situació econòmica a la que ens trobem. Ara però, el següent pas l'ha de donar a l'emprement.